Uh. Huh. Už jste se někdy snažili zvednout něco tak těžkého? Je to poměrně náročné, ale my si naštěstí můžeme pomoci. Jak? Poslouží nám k tomu jeden z nejstarších vynálezů mechaniky, tedy oboru, který se zaměřuje na pohyb těles, sílu, rychlost, stabilitu, energii a hybnost. Který vynález mám na mysli? Tím užitečným pomocníkem je kladka. Ta stejně jako jiné jednoduché nástroje, dokáže při manipulaci s tělesy ušetřit sílu nebo změnit její směr. Pokud budu břemeno zvedat pomocí této pevné kladky, tíha břemene a síla, kterou jej zvedám, bude mít stejnou velikost a směr. Manipulace s předmětem je snaží v tom, že ho nemusím zvedat nahoru sama, ale tahem dolů pomocí provazu. Pevná kladka není jediným typem kladky. Ještě existuje volná kladka. U té stačí vynaložit oproti pevné kladce poloviční sílu. A jak ukazuje schéma, taháme opačným směrem, tedy nahoru. Když spojíme dvě a více kladek dohromady, vytvoříme kladkostroj. Rozeznáváme několik typů kladkostroje podle počtu a zavěšení jednotlivých kladek. V praxi se nejčastěji využívá kombinace pevných a volných kladek na jednom závěsu. Obecně platí. Čím více je kladek, tím snáze, tedy s menší silou břemeno zvedneme. Ale dost té teorie, půjdu to vyzkoušet na vlastní kůži. Kladky a kladkostroje se poprvé používaly ve starověku, například ke stavbě hradeb nebo k obraně. A jaké je využití dnes? Například v dopravě při napínání trolejí a samozřejmě na stavbách při hloubení kopaných studen, opravách střech, dále u jeřábů a výtahů.